هذه النسخة للاستماعي فقط اليوم حقا <تصفيق> فالنشهور فزيح محفوظ هلا يا مرحبا بقدوم علي رفان اليوم والأفراح جمّس هلا بعلي ويا مرحبا بك ويا فرحة أبوه وفرحة أمه فهو فرحة امه امير نور البيت بقدومه ومزن الفرحه اللي تم نسومه عسل صافي بهل ايام تحلى هلا يا مرحبا بقدوم <تصفيق> علي انسان اليوم والافراح جمة هلا بعلي ويا مرحبا به ويا فرحه ابوه وفرحه امه <تصفيق> يا علي يا خصاله من سماء لا يا مرحبا بقدوم علي لفان اليوم والافراح جمة هلا بعلي ويا مرحبا به يا فرحة أبوه فرحة أمه يا مرحبا بقدوم علي لفانا اليوم والافراح جنه هلا بعلي ويا مرحبا به ويا فرحه ابوه وفرحه امه وجده ابو أنكر سيد رجالي حفيد العز من ماضي الزمان امامه والنعم فيهم نشامه وخواله معتلين بكل قمه وجده تالهم اهدي قصيدي تباهي صباح وقولي I'm so يا مرحبا بقدوم علي تفانى اليوم والافراح جنه هلأ علي ويا مرحبا به ويا فرحه ابوه وفرحه امه يا علي القحطان ترجمة